Pavel Novotný. Ano, ten Pavel Novotný, který je starostou v Praze Řepodlích. Protekční spratek, kterého si stále ve svých řadách drží ODS. A to i přesto, že se chová jako naprostý dubitek. Vyhrožuje jiným lidem, obnažuje se na veřejnosti a dokonce se nestydí urážet ženy. Už jednou byla příležitost, že za své chování dostane, co si zaslouží. Pan Foldína tehdy ale z boxerského zápasu ustoupil. Tohle musím napravit. Takže, Pavle Novotný, tímto tě já, i Osovský, vyzývám boxerskému zápasu, klasický amatérský, 3x3 tři minuty. Celému národu jsi už ukázal svojí holou prdel. Je na čase ukázat, že máš i koule. Teď máš možnost se aspoň jednou v životě zachovat jako chlap a moji výzvu přijmout se vztyčenou hlavou. Stejnou výzvu obdržíš i jako úřední osoba v písemné formě. Nechej se překvapit. Samozřejmě znám tvé výmluvy, tehdy jsi chtěl miliony za startovné, protože profesionální box. Pavle, ty šašku. Ty jsi profesionální boxer asi stejně tak jako já profesionální politik. Takže tohle ani neskoušej. Je mi jasný, že přijdeš i na další výmluvy, jen abys nemusel ukázat, že nejsi chlap. Je to ale jednoduché, buď výzvu přijmeš, nebo zůstaneš dál bezceným protečním frackem.